السلام علیکم آج کی اس کلیکشن میں آپ کو کچھ ڈیفرنٹ چیزیں ڈسپلے ہوں گی جس میں آپ کو میں سوٹس بھی دکھاؤں گا شالس ٹالس کی ڈیفرنٹ ورائٹیز اور کچھ پریویس کلیکشن کی اپڈیٹ ری اسٹاک اپڈیٹ آپ کو ملے گی آگے چل کے مینشن کرتا ہوں سب سے پہلے یہ سوئس لون کا سوٹ ہے کمپلیٹلی امبرائڈیڈ ویڈیو میں جسٹ آپ اس کا ڈیزائن دیکھ لیں کلر صحیح سے کیپچر نہیں ہوا تو آپ کو اس کی سیپریٹ پکچر پرووائڈ کر دی جائے گی واٹس ایپ پہ شرٹ کمپلیٹلی امبرائڈ ہے فرنٹ سائڈ with side extensions, dual extra और ये औरिजनल 100% परसेंट pure Swiss lawn material मटीरियल है बहुत ही फाइन क्वालिटी का स्टफ़ है इन कंबिनेशन ऑफ प्योर शेफोन दोपट्टा कम्प्लीटली एम्ब्रॉयड और प्राइस है सेवेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज़ इसमें बहुत से डिफरेंट डिजाइन आपको मिल जाएंगे कोई भी चीज़ ऑर्डर करने के लिए दिखाएगी व्हाट्सएप नंबर पर स्क्री, स्क्रीन शॉट लॉन्ग या और एड्रेस मैसेज करेंगे तो اب اسی کے ساتھ یہ کچھ امبرائڈیڈ شرٹس ہیں نئے ڈیزائنز آپ کو میں دکھا رہا ہوں اور ویڈیو میں آنلی سیمپلز ہی ڈسپلے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے باقی کی اس میں جو والیوم کے ڈیزائنز ہیں وہ آپ کو واٹس ایپ پہ شیئر کر دیے جائیں گے اب یہ جو فیبرک ہے یہ بہت ہی فائن کوالٹی کا پیور لون میٹیریل ہے کمپلیٹلی امبرائڈیڈ یہ اس کی بیک سائیڈ اور سلیوس کا کپڑا سیکنڈ اس میں یہ ڈیزائن ہے پریویس کلیکشن میں آپ کو ڈفرینٹ ڈیزائنس دکھائے گئے تھے اس بار آپ کو میں کچھ نیو ڈیزائنس دکھا رہا ہوں جو ریسنٹ ریسنٹلی پبلش جو کلیکشن ہے اس میں ٹھیک ہے اب یہ لیمن کلر کا شرٹ uh, کا ڈیزائن ہے وتھ کمپلیٹ فلورل ایمبرائڈری باڈر کے اوپر کچھ جو میٹری ہے پرائس ہے ایٹین ففٹی روپیز اس میں سات اسی کے ساتھ یہ ایک تھری پیس سوٹ ہے اور ویڈیو میں جتنی چیزیں آپ کو میں دکھا رہا ہوں الحمد للہ یہ ساری کی ساری اوریجنل ورائٹیز ہیں ہماری طرف سے کسی قسم کے ریپلیکا کاپیز یا لوکلی مینوفیکچرڈ چیزوں میں ڈیل نہیں کیا جاتا تو کوالٹی ون ہنڈریڈ پرسینٹ گارنٹیڈ ہوتی ہے آپ بے فکر ہو کے کوئی بھی چیز پرچیز کر سکتے ہیں یہ تھری پی سوٹ ہے شرٹ ٹراؤزر دوپٹہ بہت ہی فائن کوالٹی کا لان مٹیریئل ہے اور ہے ساتھ میں بیک سائیڈ لینتھ فیڈ آپ کو بہت ہی کلیئرلی ویزیبل ہے کسی بھی سٹائل میں اگر آپ نے اس کو ڈیزائن کرنا ہے یا سٹچ کروانا ہے تو ایزیلی کسی بھی ڈیزائن میں یہ سٹچ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا دوپٹہ دوپٹہ جو ہے یہ پیور ململ فیبرک کا ہے اور پرائس ہے 3500 فائیو روپیز اس میں بھی آپ کو بہت سے ڈفرینٹ ڈیزائنز مل جائیں گے اب اسی کے ساتھ یہ کچھ اسٹالس ہیں اسکارف یا حجاب وغیرہ سلک کے اور یہ اوریجنل سلک پہ بنائے گئے جو ویسٹرن برانڈس کے اوریجنل سکافز ہیں وہ آپ کو میں ڈسپلے کر رہا ہوں ایگزیکٹ سیم فیبرک ہے کوالٹی ایگزیکٹلی سیم ہے کسی قسم کے ریپلیکیٹس وغیرہ بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے بہت ہی زبردست کوالٹی کا فیبرک ہے یہ آپ اس کو ایز اے فیشن ویئر یوز کر سکتے ہیں اراؤنڈ نیک ریپ کرنے کے لیے یا پھر ایز اے اسکارف حجاب کسی بھی طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پریویسلی آپ کو اس میں ایک ڈیفرنٹ کلیکشن دکھائی گئی تھی اسی کے کچھ سیمپلز آپ کو میں دوبارہ سے دکھا رہا ہوں یہ نیو ڈیزائنز میں پرائس ہے ایٹ ففٹی روپیز آٹھ سو پچاس روپی ٹھیک ہے یہ اس کا تھرڈ ڈیزائن بہت ہی زبردست کوالٹی کا فیبرک ہے یہ بھی اب میں آپ کو کچھ پریویس کلیکشن کی Uh, جو ری اسٹاک ورائٹی ہے وہ دکھانا سٹارٹ کرتا ہوں یہ والی شال دکھائی گئی تھی چکن کاری میں ان دنوں میں سٹاک مینج نہیں ہو سکتا اس طرح سے یہ دوبارہ سے آپ کو کوانٹیٹی وائز اویلیبل ہیں اگر آپ نے پرسنلی اس کے لیے پرچیز کرنی ہے یا پھر آپ کو بل کی کوانٹیٹی میں سیل کے لیے چاہیے تو آپ کو مل لے گا اس میں سٹاک ٹھیک ہے تین ڈفرینٹ ڈیزائنز اس میں میں آپ کو دکھاؤں گا یہ جو فیبرک ہے یہ پیور وائلڈ آن مٹیریل ہے بہت ہی زبردست کوالٹی کا فیبرک ہے اور اس کے اوپر کمپلیٹ ایمبیڈڈ چکن کاری وتھ بورنگ کا کام ہے اور وائٹ کلر ہے تو یہ کسی بھی شیڈ میں ایزیلی ڈائی کیا جا سکتا ہے آؤٹ ڈورس کے لیے بہت ہی زبردست شال ہے یہ آپ اس کو کسی بھی طرح سے کیری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاٹ سمرس میں بھی یوز ہو سکتی ہے بریدیبل کپڑے ایئر پاس ہوتی ہے اس میں سے تو کمفرٹ رکھے گا یہ اس کا سیکنڈ ڈیزائن اور اگر آپ نے پرسنل یوز کے لیے آرڈر کرنی ہے تو کلوز اپ میں جو آپ کو میں ڈیزائن دکھا رہا ہوں وہیں سے اسکرین شاٹ لیجیے گا تاکہ ڈیزائنز وغیرہ میں کنفیوژن نہ ہو یہ اس کا سیکنڈ ڈیزائن اسی کے ساتھ اس میں یہ تھرڈ ٹھیک ہے بہت ہی کلیئرلی آپ کو ویزیبل ہے سارا کا سارا ڈیزائن اس میں ایک نیا آپ کو میں نے ڈیزائن دکھایا تھا اسکن شیڈ پشمینہ شیڈ میں بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ کیا گیا ہے آگے چل کے آپ کو میں دوبارہ سے ڈسپلے کر دیتا ہوں اس میں بھی آپ کو اگین کوانٹیٹی وائز سٹاک اویلیبل ہے ٹھیک ہے اور ان کی جو لینتھ فٹ ہوتی ہے اسٹینڈرڈ سائز کا شال یا دوپٹہ ہے سمرس کے لیے جو نارمل سائز آتا ہے یہ اس میں نیا اس سیزن کا سب سے ریسنٹ موسٹ نیا پیٹرن آپ کو میں دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے بہت ہی خوبصورت سا پیٹرن ہے یہ بورنگ کا کام ہے شال پہ وتھ ایمبائڈ چکن کاری اور یہ بھی اسٹینڈرڈ سائز کی شال ہے ٹھیک ہے سب سے میری طرف سے سب سے سجسٹڈ شال ہے اگر آپ نے بہت اچھا ڈیزائن یا پھر کلر پرچیز کرنا ہے سمرس کے لیے ایک تو لائٹ بیچ کلر کا کلر ٹائپ کا شیڈ ہے یہ اور پرائز آپ کو آفر کی جا رہی ہے ان کی 26.50 سکس روپیز اسی میں یہ ایک ڈفرنٹ ڈیزائن ہے سب سے پہلے تو آپ اس کی ڈیزائننگ دیکھ لیں فل شال پہ کمپلیٹلی ویونگ کی گئی ہے یہ جتنا بھی آپ کو پیٹرن نظر آ رہا ہے سارا کا سارا ویو کیا گیا پیٹرن ہے پرنٹ پھیرن ہی ہے اس کے اوپر اور فیبرک بہت ہی فائن کوالٹی کا وائل لان مٹیریئل ہے اور یہ والی شالز آپ نارملی ڈریسز وغیرہ کے ساتھ کیجولی بھی یوز کر سکتے ہیں انڈور آؤٹ ڈورس کے لیے بہت ہی زبردست ہیں سافٹ فیبرک ہے اور کمفرٹیبل ہے ٹھنڈا فیبرک ہے اب ان شالس میں بھی آپ کو دو تین ڈفرینٹ کلرز مل جائیں گے ویڈیو میں میں آپ کو یہ ایکوا شیڈ دکھا رہا ہوں اور ایک پنک پرائس ہے ٹوینٹی فور ہنڈریڈ روپیز ہماری طرف سے الحمد ابھی تک کسی قسم کی کوئی بھی انکریز نہیں کی گئی لیکن اگر آپ مارکیٹ رینج دیکھتے ہیں یا پھر مارکیٹ ویلیو تو یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو ڈسپلے کی جا رہی ہیں نئے ریٹس پہ سیل ہو رہی ہیں ہماری طرف سے وہی سیم ریٹ آپ کو ابھی تک کا آفر کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے آگے چل کے ہو سکتا ہے انکریز ہو جائیں لیکن ابھی تک وہی پرانے ریٹس آپ کو دیے جا رہے ہیں اس اس کی پرائس ہے 2400 فور ہنڈریڈ روپیز اب کچھ دوبارہ سے یہ والے کلرز ری اسٹاک ہوئے ہیں پیور شیفون کے حجاب میں اسکارف اسٹال یا حجاب جو ابھی آپ اس کو اس میں بھی سمرس uh, کے لیے فریش ہی کلرز آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے نارملی جو آپ کو شفون وغیرہ پہ ملتے ہیں اس میں کرنکل شفون آتی ہے پھر جارجٹ فیرا لیکن یہ ان سے کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے پیور شفون پہ بنائے گئے امپورٹڈ یہ سکاف ہے ہیں اور ان کے کلرز آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سی اس پہ یہ ڈیزائننگ ہے جو ٹائپ وتھ ٹائڈ آئی ٹھیک ہے پرائز ہے نو سو پچاس روپے نائن ففٹی روپیز اور اس بار میں آپ کو سارے کلرز اس کے ویڈیو میں ہی دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پکچرز وغیرہ کی ضرورت نہ پڑے ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ یہ ٹرکش لان کے اسٹالس اور یہ بہت ہی فائن کوالٹی کا فیبرک ہے کمپلیٹلی ووون ہے یہ بھی آپ کو اپوزٹ سائیڈ اس کے میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پرنٹ فیرن نہیں ہے کسی قسم کا اور یہ بالکل شفون کے ٹیکسچر والا کپڑا ہے لیکن ہے یہ پیور ٹرکش لون اوریجنل فیبرک ٹھیک ہے بالکل سوفٹ کمفٹیبل فیبرک ہوتا ہے یہ رنکل فری ہے کسی بھی طرح سے کیجولی فارملی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور سارے کلرز آپ کو میں ون بائی ون دکھا رہا ہوں اس میں بھی دوبارہ سے یہ شیڈس اویلیبل ہیں آپ کو مسٹرڈ کلر ہے آلیو گرین اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں پلین حجاب میں جو پیور شیفون کے حجاب آتے ہیں اس میں آپ کو اراؤنڈ ہمارے پاس سیونٹین تو ایٹین ڈفرینٹ کلرز کی رینج اویلیبل ہے جب آپ کنٹیکٹ کریں گے ان کی پکچرز آپ کو مل جائیں گی پریویس کلیکشن میں آلریڈی میں نے ڈسپلے کیے تھے وہ بھی آپ کو اویلیبل ہیں ٹھیک ہے اور جن لوگوں نے پری آڈر کی ہوئی تھیں چیزیں یا پری بکنگ تھی ایڈوانس پیمنٹ پہ وہ لوگ اس ویڈیو سے کو دیکھ کے کنٹیکٹ کر لیجئے گا تاکہ آپ کے آرڈرز کی کنفرمیشن ہو جائے اور آپ کو جو آپ کا اسٹاک ہے وہ بھجوا دیا جائے پرسنلی کسی کو بھی نوٹیفائی نہیں کیا گیا ٹھیک ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا جزاکل